Εσχύλου, Οικέτιδες. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Μερικοί μελετητές της αρχαίας τραγωδίας επιμένουν ότι το κύριο θέμα του έργου είναι η ενδογαμία ή η εξογαμία. Ενδογαμία ήταν ο γάμος μεταξύ μελών της αυτής οικογενείας που είχε σκοπό του την διατήρηση της περιουσίας μέσα στους κόλπους της οικογενείας. Αν κάποιος Αθηναίος, πεθαίνοντας, είχε μόνο κόρη και δεν είχε διαθέσει την κόρη του και την περιουσία του, τότε ο κοντινότερος άριν συγγενής ήταν δυνατό να παντρευτεί την κόρη του, ακόμη και αν χρειαζόταν να πάρει διαζύγιο, αν ήταν παντρεμένος με άλλη γυναίκα. Ο Εσχύλος, όπως πιστεύουν, αντιστεκόμενος στην ενδογαμία, οδήγησε στην καθιέρωση της εορτής των θεσμοφορείων, μιας κατεξοχήν γυναικείας εορτής, και δικαίωσε τις γυναίκες που υπετιμώνται από τα δυσάρεστα επακόλουθα της ανδογαμίας. Γι' αυτό και οι δαναΐδες παρθένες μέσα στο έργο αποφεύγουν με τέτοια δύναμη το γάμο με τα εξαδέλφια τους. Ίσως η χρήσης βίας για να υποκύψουν έφερε στις κοπέλες έναν απίστευτο φόβο για το γάμο γενικά. Εσύ τι κάνεις! Πού την τόση τόλμη βρήκε, έτσι τον πελασγόν τη χώρα να προσβάλλει. Ή θάρεψε σε πόλη γυναικών πω ήρθε. Και ενώ είσαι βάρβαρο, πολλοί να φθά διαδείχτη σε Έλληνε μπρο. Από όλα τα καμώματά σου τα έπρεπε αυτά, μου φαίνεται πω νου δεν έχει. Και σε τι τάχανε άσφαλα στο δίκιο ενάντια. Πρώτα απ' όλα, δεν ξέρει πω εδώ είσαι ξένο. Πώ δα, μια που το βρίσκω πράγμα που έχω χάσει. Και σε ποιου ντόπιου πρόξενου το δίκιο σου είπε. Στο πιο μεγάλο πρόξενο. Ερμή τον ψάχτη. Λε για θεού ενό αυτού δεν έχει σέβα. Του του θεού σέβομαι εγώ Ωστε οι εδώ θεοί σου είναι τίποτα. Θα πάρω αυτέ και λέω: Κανεί να μην εμποδίσει. Θα κλάψει, λέω, και σύντομα, μόνο αν Ο λόγο που άκουσα φιλόξενο δεν είναι. Ξένου μου, εγώ ιερόσιλου ποτέ δεν κάνω. στε αυτά να πω να πω στου γιου του Αιγύπτου. Αβόσοι την είναι η έγνη αυτή για την καρδιά μου. Μα για να ξέρω ποιο σωστά να τα εξηγήσω, γιατί έχει χρέο ο Κύρικα να τα αναφέρει καθαρά τα καθέκαστα. Ποιο να λέω: πως μόχι τις πω μ' τι κόρε τούτε αφαρέσει, τι ξαδέρφε Τι να σου λέω όνομα, θα να το μάθει σου θα έρθει ώρα. Όσο γι' αυτέ, αν με δικαίους τις πείσεις λόγους να έρθουν μαζί σου, θέλοντα και από καρδιά στον να τις πάρεις. Γιατί η τέτοια μες το άργος έχει πάν μία απόφαση ο λαός επικυρώσει. Να μην τις παραδώσει με τη βία ποτέ του τις γυναίκες αυτές. Κι έτσι έχει μπηχτεί στέρεα το καρφί μέσα ω μέσα που πια δασαλεύει. Δεν είναι αυτά σε πλάκες χαραγμένα κι ούτε σε χαρτιόν τη λιχτάρια σφραγισμένα, μα από γλώσσα τα ακού. Ελευθερόστομοι, έτσι ορθά κοφτά, και τώρα ευτής φεύγα από μπρο μου. Λοιπόν, ξέρε πως πόλεμο κακό και ήρθε με τον αντρών το μέρος να είναι η νίκη. Μα άντρεστε να βρετε και εδώ, σε αυτή τη χώρα, που δεν πίνουν κρασί βγαλμένο από κρυθάρι. Σου είπα να φύγεις, μη σε βλέπω εδώ μπροστά μου. Και τώρα εσεί με τις πιστές ακολουθές σας πάρτε πια και τραβάτε για την πόλη, που στέρεα κάστρα και ψηλή της ζώνου πύργη. Έχει εκεί σπίτια και δημόσια, όσα κι αν θέτε, όπου μπορείτε να καθίσετε, ή και μάλλον μαζί πολλούς, ή αν πιότερο της αρεσιά σα και μόνες χωριστά μπορεί να έχετε σπίτια. Τι σας βολεύει πιο καλά και προτιμάτε, διαλέξτε. Είναι στο χέρι σας. Ξενοπροστάτηστε να σα είμαι εγώ κι όλοι οι πολίτες που έχουν τον νόμο αυτό ψηφίσει. Ποιο τρανούς, θέλεις». «Για όλα αυτά τα καλά, και βασιλιά πελαζιέ, πάντα μέσα να πλέης κι εσείς τα γαθά. Τώρα δείξου καλός να μας στείλει εδώ τον πατέρα Δαναό, το δικό μου γενναίο προβλευτή κι οδηγό, γιατί πρώτα σε αυτόν πέφτει ο λόγος σε πια να καθίσουμε σπίτια και πιο ταιριαστά. Ευτής έτοιμος είναι να πει το κακό για τον ξένο καθείς, μα ο Θεό βολικάς μας τα φέρει». Το δάναό τον πατέρα σας να φωνάξω πάω αμέσω. Για να μη δίνουμε τώρα αφορμή στο λαό και μιλήμε κακία, και εκτεθήκη καλή μας υπόλοιψη, πάρτε μαζί και εσεί φίλε ακόλουθες θέση, καθώ κάθε μια σας σα έχει κληρώσει πριν και ο, ο πατέρας. ο πατέρα. σας σε θεους κορες μου πρεπει στους αργιους να κανετε την προσευχη σας και θυσίε και σπονδές να προσφέρετε, γιατί σωτήρες με δίχως γνώμη δεύτερη μας είναι αλήθεια. Και μαγανάχτιση άκουσαν πώς μας φερθήκαν στενία από αίμα συγγενείς οι ξάδερφοί σας. Για τέτοια που αξιοθήκαμε από τους αργίους, να του θυμάτε χρέος είναι από τα βάθη κόρες μου της καρδιάς, πιο και από μένα. Μα τώρα γράψτε και αυτά κοντά στις τόσες όχετε γράψει του πατέρα σας ορμήνε. Άνθρωποι ξένοι και άγνωστοι χρειάζεται χρόνος για να δοκιμαστούν και για τους νεοφερμένους πρόχειρη την κακογλωσιά έχει ο καθένας κι εύκολο κάποιο βρωμερό να ρίξει λόγο. Λοιπόν, το νου σα να έχετε μη τροπιαστούμε. Πάνω στην ώρα βρίσκεστε που τραβά πάντα τους άντρε. κι είναι δύσκολο τα όρημα φρούτα να φυλαχτούν ποτέ καλά μά μα τα ματιάζουν, κι απάνω στις καμαρωτές ώρες παρθένες, καθένας που περνά πετάει τη λιγομένη των ματιών σαϊτιά, νικημένος του πόθου. Γι' αυτό ας κοιτάξουμε λοιπόν, μη μπάθομαι όσα για να αποφύγουμε, πολλής μας βρήκε πόνος και οργώθηκε πόντος πολλής με το καράβι. Όσο για κατοικία μας και διπλά σπίτια μας δίνουν, το ένα ο πελασγό. ...και τ' άλλο η πόλη να καθόμαστε αρρώγιαστα. Γι' αυτό ξεχνιάστε, μόν τις παραγγελιές μου αυτές να μην ξεχνάτε, γιατί η τιμή και απ' τη ζωή πιότερο αξίζει. Τ' άλλα από τους θεούς να μας έρθουνε πρίμα, κι όσο για τον τη νιώτης μου μην έχεις φόβο, πατέρα, ολότελα, γιατί αν για μένα καμιά άλλη απόφαση οι δεν έχουν πάρει, δε θα αλλάξω εγώ του νου τα παλιά χνάρια. Υμνούς τώρα τους θεούς, τους μακαρίους, ας λαμπρίνομαι της χώρας, τους πολιούχους κι όσοι γύρας του Ερασίνου κατοικούν το αρχαίο το Μα ήθε η Αρτέμιδα η αγνή να ρίξει βλέμμα σ' αυτό απάνω το κοπάδι, μην έρθει ποτέ του ο γάμο, να μας βάλει από κάτω απ' το ζυγό τη κυθερίας. Ας την έχουν οι εχθροί μου τέτοια τύχη. Ο μέγα οδείας ας με γλιτόνια από το γάμο τη Αιγυπτόσπορη τη Φάρα. Τι σου μέλετε απ' τη μοίρα, δεν το ξέρει. Ούτε θα την αξίωση με στη γνώμη, βάθο άβυσο του δία να εισχωρήσω. Λοιπόν, κοίτα και μιλάς μεγάλο λόγο σαν ποιο τάχα ποιο να, να φυλάεις και με τα θεία το σωστό μέτρο. Όχι, ο Δίας ο βασιλιάς, από γάμο μισυτό μέχρι άνδρας με φυλά, αυτός που απ' τη σύφορά λύτρωσε και την ιό, μόνο που άγγιξα παλά το θαυματουργό του χέρι. Κι άμποτε των γυναικών, νικιάς δίνει το κακό, και το δικιάς απλούθα, δικιά Κρισια απ' Θεού, Ακούσατε την τραγωδία του Εσχήλου, Οι Κέτιδε. Μετάφραση Ιωάννου Γρυπάρη. Ραδιοφωνική διασκευή Νίκου Γκάτσου. Μουσική σύνθεση και διεύθυνση ορχηστρας Αντώνη Λάβδα. Έλαβαν μέρο οι καλλιτέχνε με τη σειρά που τους ακούσατε. Ελένη Ζαφυρίου, Κάκια Παναγιώτου, πρώτε κορυφαίε. Πίτσα Καπιτσινέα, Έλι Ξανθάκη, Βέρα Όλγα Τουρνάκη, Μαρία Μοσχολιού, Ολυμπία Παπαδούκα και Ελένη Ρίγα, κορυφαίες. Γιάννης Αποστολίδης, Δαναός. Θάνος Κοτσόπουλος, βασιλέας του Άργους. Νίκος Χατζίσκος, Κύρικας, Ρύθμισης ήχου, Νίτσας Λουνγκή. Σκηνοθεσία, Μίτσου Λυγίζου. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση.